لا لا لا لا لا لا شوف كيف العب راس بس قبيلة حرب صاير أقوى من نار ارتركي عني من خبر حزامه، كيف